بسم اللہ الرحمن الرحیم خان نے ایک بال میں تین وکٹیں گرا دی ہیں ناظرین وہ پہلے سے کہہ رہا تھا کہ میں ایک بال میں تین وکٹیں گراؤں گا لیبرٹی چوک میں جو اس نے خطاب کیا اس نے ایک ہی بال میں اپنے تین دشمنوں کو ایکسپوز کر دیا ہے پہلا جو اس وکٹ گری ہے وہ اس کے اتحادی ہیں چودھری پرویز الہی کاف لیگ دوسری وکٹ جو گری ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے اور تیسری وکٹ جو ہے وہ وہ پی ڈی ایم کی ہے تینوں کو انہوں نے باری باری ایکسپوز کر دیا ہے اور ایک ہی اوور میں آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے خان کے تینوں دشمن اس وقت بو کھلائے ہوئے ہیں تینوں جو اس کے مخالف ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہر طرف سے الگ الگ خان سے رابطے کر کے اس کی منتیں کی جا رہی ہیں کہ خدا را خدا را مہربانی کریں اور کس کوئی درمیانی راستہ نکالیں ناظرین اب تو یہ اطلاع بھی آ رہی ہے کہ خان کو جو دھمکیاں دی جا رہی تھیں ان کا لیول ناقابل بیان حد تک اونچا ہو گیا ہے ناظرین اس حد تک اس سٹیک پہ لگے ہوئے ہیں لوگوں کے مفادات اداروں کے مفادات اور ان جو کو کی حامی قوتیں ہیں ان کے مفادات اتنے داؤ پر لگ گئے ہیں کہ خان کو جو دی دھمکیاں دی جا رہی ہیں ان کا لیول ناقابل بیان ہو چکا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں احمد نورانی نے ایک سٹوری کی تھی باجوہ کے جو اساسے ہیں اس کی فیملی کے اور اس کی وجہ سے پورے ملک میں ایک حیجان کی کیفیت تاری ہو گئی تھی اسی احمد نورانی نے اب یہ ٹویٹ کیا ہے کہ عمران خان کو آرمی چیف اور آئی ایس چیف کی طرف سے شدید دباؤ کا سامنا ہے ناظرین ہم آپ کو یہ خبر بریک کر رہے ہیں کہ احمد نورانی کی جو سٹوری ہے اس کے حوالے سے پی ٹی آئی کے حلقوں نے بھی اب تصدیق کر دی ہے کہ انتہائی شدید دباؤ خان پر ڈالا جا رہا ہے اور ایسے نتائج بتائے جا رہے ہیں کہ جو ہم یہاں ویڈیو میں اپنی بتا نہیں سکتے بیان نہیں کر سکتے خان نے اپنی جو لیبرٹی چوک والی تقریر ہے اس میں بھی اشارہ دیا تھا کہ انہیں وارن کیا گیا ہے کہ اگر وہ نہ مانے اور انہوں نے اسمبلیاں توڑنے کی ضد جاری رکھی تو انہیں جو تحفظ حاصل ہے پی ٹی آئی کو جو تحفظ حاصل ہے جو پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کو تحفظ حاصل ہے اور خود خان کو جو تحفظ حاصل ہے اس ملک میں سیاست کرنے کا وہ باقی نہیں رہے گا جی ناظرین آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اپنے خطاب میں یہ بات کی اور اس وقت صورت یہ ہے کہ احمد نورانی کی اسٹوری میں احمد نورانی کی سٹوری میں یہ کہا گیا ہے کہ خان پر خان کا نہ جانے کون سا ایسا معاملہ ہے جو وہ نہیں مان رہا اور انہیں مزید سنگین نتائج کے حوالے سے وارن کیا جا رہا ہے ہماری دعا ہے کہ یہ اسٹوری غلط ہو جن احمد نورانی کا جو ٹویٹ ہے جو ہزاروں بار ری ٹویٹ ہو چکا ہے وہ غلط ہو اس کی جو اس کا جو سورس ہو وہ غلط ہو لیکن خود پی ٹی آئی کے اندر سے بتایا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ حلقے پی ڈی ایم جماعتیں حتیٰ کہ اس کی اتحادی جماعت کاف لیگ کی طرف سے بھی مختلف طریقوں سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ موجودہ سسٹم کو چلنے دیں موجودہ اسمبلیوں کو چلنے دیں تاکہ جو یہ کھیل کھیلا گیا ہے امپورٹڈ حکومت کو لانے کے لیے وہ کسی طرح آگے چل سکے جو عالمی کردار ہیں جو عالمی کھلاڑی ہیں جو عالمی طاقتیں ہیں ان کی طرف سے بھی اہم شخصیات آپ کو آپ نے دیکھا کہ اس وقت ملک میں آئی ہوئی تھیں پچھلے دنوں میں اور اہم مذاکرات انہوں نے کیے وہ بھی یہی چاہتی ہیں کہ اس موجودہ سسٹم کے لیے جو خطرات ہیں ان کا پہلے خاتمہ کیا جائے تو پاکستان کو اگلی جو مالی امداد ہے جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا جو پروگرام ہے جو امریکہ کی طرف سے جو سہولتیں مزید دی جا سکتی ہیں اس کے لیے وہ گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ اگلے پانچ سال چار سال چھ سال یہ سسٹم ایسے ہی چلے گا لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو عمران خان اس میں شامل ہو جائیں اس ان یقین دہانیوں میں یا پھر عمران خان کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ اس سسٹم کے لیے خطرہ بننے کے قابل نہ رہیں لیکن ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خان نے ایک بال میں تین وکٹیں گرا دی ہیں پہلی وکٹ اس کے اتحادیوں کی گری ہے دوسری وکٹ اسٹیبلشمنٹ کی گری ہے اور تیسری وکٹ پی ڈی ایم کی گرا دی ہے تینوں کو پر ایک ہی حملہ کیا ہے جو اس کی تقریر تھی لیبرٹی چوک میں اس نے ایسی تقریر کی اور ایسا ماحول پیدا کر دیا اور ایسے اقدامات اٹھائے کے اکٹھی دو اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا اس نے اعلان کر دیا پورے سسٹم کے جو پلرس تھے وہ دھڑام سے نیچے آ گرے ہیں یا اب وہ خان کے قدموں میں ہوں گے یا خان کے اوپر گرنا چاہتے ہیں انتہائی زوردار فیصلہ کیا بہت دلیرانہ ناظرین بہت دلیرانہ فیصلہ کیا خان نے اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس وقت اسے کتنے شدید خطرات لاحق ہیں اسے اور اس کے جو مخلص ساتھی ہیں انہیں کتنے خطرات لاحق ہیں اور اس دوران اس سسٹم کو بچانے کے لیے کون کون سی قوتیں ملکی بین الاقوامی قوتیں جو متحرک ہو چکی ہیں اور پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کو پچیس پچیس تیس تیس کروڑ روپے کی آفر کی جا رہی ہے کہ آپ نے کام صرف یہ کرنا ہے کہ پرویز الہی کو اعتماد کے ووٹ کے دوران آپ نے اسمبلی میں نہیں جانا ناظرین صرف اس چھوٹے سے کام کے لیے اتنی بڑی رقم آفر کی جا رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس رقم میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ اتنی صورتحال اس وقت گھمبیر ہے کیا ہم بیان نہیں کر سکتے اور دوسری طرف جو مفادات ہیں اس کے حوالے سے ایسی ایسی سٹوریاں سامنے آ رہی ہیں شاہین صاحب آپ جانتے ہیں کہ جنگ اور جیو گروپ کے اور خاص طور پر دا نیوز کے وہ بہت سینئر ایڈیٹر بڑا طویل عرصہ رہے ہیں انہوں نے جس ٹویٹ کیا ہے وہ ابھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وزیر اعلیٰ اللہ پرویز لاہی کیوں دو ماہ مزید ان سسٹم کو اور اپنی حکومت کو اور اس اسمبلی کو چلانا چاہتے تھے انہوں نے الزام لگایا ہے کہ جو اربوں روپے کے پروجیکٹ ہیں وہ داؤ پر لگ گئے ہیں کاف لیگ کے چودھری مون صلاحی کے چودھری پرویز الہی کے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ خان نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس جمعے کو اسمبلیاں توڑ دوں گا اگر یہ حکومتیں ختم ہوتی ہیں تو جو چودھری پرویز الہی اور چودھری مون صلاحی کی جو مبینہ انویسٹمنٹ ہے ہاؤسنگ سیکٹر میں وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے تو اس بہت بڑے مسئلے کی وجہ سے امکانات یہ ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی اسٹیبلشمنٹ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جا سکتے ہیں جی ناظرین یہ بہت بڑی خبر دی ہے شاہین صاحبائی نے کہ اپنی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کو بچانے کے لیے چودھری پرویز الہی کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلیں اور عمران خان کو چھوڑ دیں اس لیے زیادہ امکانات یہی ہیں کہ آج اور کل کا دن انتہائی اہم ہے کہ یہ معاملہ مزید بگڑے گا اور عدالتوں کی طرف چلا جائے گا کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کو لنگر آن کیا جائے اسے طوالت دی جائے اور اسے عدالتوں میں لے جایا جائے, جائے ناظرین پنجابی کی ایک مثال ہے کہ جناب وہ مارتے کم ہیں اور گھسیٹتے زیادہ ہیں خان بھی یہی کام کر رہا ہے وہ مارتا کم ہے اور گھسیٹتا زیادہ ہے اسمبلیاں اس نے توڑنے پہ اس کی توجہ کم تھی ان لوگوں کو بے نقاب کرنے پہ ایکسپوز کرنا اس کا اصل ٹارگٹ تھا تو اس وقت کا یہ ہے کہ خان اسمبلیاں توڑنا نہیں چاہتا وہ اس سسٹم کو اس اس اسٹیٹس کو کو توڑنا چاہتا ہے اس لیے ورنہ اگر اسے اسمبلی توڑنی ہوتی تو فوراً پہلے اسمبلی توڑنے کی ایڈوائز بھیجوائی جاتی اور اس کے بعد اعلان کیا جاتا لیکن ایک ہفتے کا وقت دے کر یہ کہنا کہ جناب ہم فلاں تریق کو اسمبلیاں توڑ دیں گے یہ ایک طریقے سے اس نے دانہ ڈالا اپ اپوزیشن کو اور انہوں نے وہ کھا لیا اور وہ جال میں پھنس گئی ہے